Double kill! <laughs> Double kill! <laughs> Double kill! If you have to go, then go well. Otherwise, I will teach you this <laughs> way that you will not be able to show the world's mood. कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना ओके